گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا وہ بدھ مت کا بانی ہے جو دنیا عظیم را میں سے ایک ہے سدھارتھ کپل وسطو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے سدھارتھ جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاہ تھا نیپال کے موجود وہ سرحدوں کی بیچ لمبائی کے مقام پر 563 سو کپل مسیح میں پیدا ہوا سولہ برس کی عمر میں اس کی شادی اس کی ہم عمر سے ہوئی شاہی محل میں اس کی پرورش ہوئی تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں تھا اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل اطلاع میں گھرے رہتے ہیں حتیٰ کہ اہل سروت بھی اکثر میوس اور ناخوش رہتے ہیں نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا 29 برس کی عمر میں جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے نارا کشی اختیار کر لے اور خود کو سچ تلاش کرنے کے لیے وقف کر دے اس نے اپنی بیوی اپنے نو ملود بچے اور تمام دنیاوی اشاشات کو ترک کر دیا وہ ایک مفلس یوگی بن گیا کچھ عرصہ اس نے اس دور کی مشہور یوگی علماء سے حصول علم کیا اس کے افکاری کی مکمل آگہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اتنان بخش مسائل کے لیے اپنے حل وضع کیے یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستہ کو ہموار کرتا ہے گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مرال سے گزرا بیان کارا سے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے اسی لیے یہ ریاضت اسے سچ کی قربت نہ دے سکی چنانچہ اس نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینا شروع کر دی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا خلوط میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراک کیا آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم انجیر کے درخت لے بیٹھا تھا اسے اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم جکجا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے ردارت نے تمام رات فکر میں بتائی صبح ہوئی تو اسے منکشف ہوا کہ اس نے حل پا لیا ہے اور یہ کہ اب وہ ایک بدھ بن گیا ہے جس کے معنی ایک اہل بصیرت کے ہیں تب اس کی عمر 35 برس کی تھی زندگی کے باقی 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے چار سو تراسی قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا ہر چند کے اس کے افکار تب لکھے نہیں گئے تھے اس کے چہلوں نے اس کا حرف حرف یاد رکھا یہ حرف نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں چار اعلیٰ سچائیاں کے عنوان سے سمیٹا گیا اول انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے دعائیں ناخوشی کا سبب انسانی خودگرزی اور خواہش ہے سوائم اس انفرادی خود اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزوئیں فنا ہو جاتی ہیں اسے اصطلاحان نروان کہا جاتا ہے اس کے لغبی معنی پھٹ پڑھنے یا تنصیح کرنے کے ہیں چہرا اس خودگرزی اور خواہش سے فرار کا ذریعے آٹھ راست راہ ہے یعنی راستے نقطۂ نظر راستے سوچ راست گوئی راست بازی راست طرز بود باش راستے صحیح اور راستے ذہن اور راستے تفکر اور یہ بات بھی ہے کہ بدھ مت ہر کسی کے لیے اپنی اگوشیں وا کیے ہوئے ہیں نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہندوؤں کے برعکس یہاں ذات برادری ہی کچھ اہمیت رکھتی ہے غتم کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا تیسری صدی قبر مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشفک نے بدھ مت اختیار کر لیا اس کی پشت پنائی سے ہندوستان بھر میں بدھ کے اثرات تیزی سے پھیلے بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا یہ جنوب میں سیلون تک پھیلا اور مشرق میں برما تک وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمائے اور پھر آگے علاقے میں سرائیت کر گیا جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے بدھ کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی پھیلے یہ تب پہنچے اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے اس نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں بھی اس کے پیروکار تھے لیکن ہندوستان میں ہی یہ مذہب 500 کے بعد تزلزل کا شکار ہونے لگا اور بارہ سو تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے تک باقی رہ گیا دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت میں موجود رہا بدھ کی موت کے بعد کئی صدیوں تک اس کی تعلیمات کو ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا اس کی دو شاخیں اہم ہیں ترویت جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکمہ بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں اور دوسری شاخ ماہیانہ کہلاتی ہے جس کے پیروکار چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں ہیں دنیا کے عظیم مذہب میں سے ایک بانی کی حیثیت سے بدھ کو اس فہرست کے دائی ناموں میں جگہ ملنی چاہیے تھی اس وقت دنیا بھر میں قریب دو سو ملین بدھ موجود ہیں اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک شریعہ نو سو سات ملین ہے جبکہ سائیوں کی تعداد دو شریعہ تین سو بیاسی ملین ہے ہندوستان میں بدھ مت کے بے اثر ہو جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندو مت نے اس کے کئی ایک نظریات اور اصول خود اپنا لیے ہیں چین میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو خود کو بدھ مت کی پیروکار نہیں کہلواتی بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہے گوتم بدھ اور کنفیوشس نے دنیا پر برابر طور پر اپنے اثرات چھوڑے دونوں کا دور ایک ہی بنتا ہے نہ ہی ان کے پیروکار کی تعداد میں کچھ زیادہ فرق ہے گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب بھی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفہ نے قبول و خاص و عام کی سند حاصل کی